Jeg uh. ja, er også en. Hvertydighed. Hvertydighed. Det er du mærke til at lue dig i på Jeg var lige ved at kigge på den rapid, et eller andet fire det det været et bul, så er det bare så jeg står og på et våben, jeg lige, hvad der for en skal skifte hvad, det? Hvad sker der? Det må man ikke. Så ser, bare kan den, der, sådan ser man bare den der kommer glidende forbi med hænderne ud langs siden. HAST! <laughs> <laughs> Samt <laughs> sådan en. Okay. Der er også en armationsbrugts her. Nej. Hvad